είστε ο μέσο όρος των πέντε πιο κοντινών στους ανθρώπων. Ωραία! Δηλαδή, αν, αν κάνετε παρέα με πέντε... Οι ηγέτες συνεχώς βελτιώνονται. Υπάρχει μία φράση στα αγγλικά που λέει «Leaders are readers», δηλαδή οι ηγέτες είναι αναγνώστες. Αυτό δεν είναι ε, απλά έτσι μία έξυπνη έκφραση, ένα έξυπνο κλισέ. Οι ηγέτες γενικά βρίσκονται σε μία συνεχή, καθημερινή αναζήτηση γνώσης και ανάπτυξης. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν των ηγετών είναι ότι εκπαιδεύονται. Οπότε το ένα από τα χαρακτηριστικά σίγουρα το έχετε γιατί είστε σήμερα σε αυτή την εκπαίδευση. Ιάν βλέπετε την εκπαίδευση αυτή σε επανάληψη, το έχετε γιατί τη βλέπετε σε επανάληψη. Okay. Και επίση κάνουν παρέα με ανθρώπου που είναι καλύτεροι από αυτού. Επενδύουν συνεχώ στον εαυτό του και διαβάζουν βιβλία και ακούουν ηχογραφημένε εκπαιδεύσει. Διαβάζουν το ακαταμάγειο στο δικτυακό marketing. <laughs> Έτσι. Βλέπουν τα βίντεο μου στο YouTube. Γενικότερα βλέπουν εκπαιδεύσει από ανθρώπου που τι εμπνέουν. Δεν ξέρω αν σα εμπνέω εγώ, αλλά βρείτε ανθρώπου που σα εμπνέουν. Και διαβάστε βιβλία, ακούστε εκπαιδεύσει, ακούστε ομιλίε από τέτοιου ανθρώπου. Μπορείτε να γίνετε κι εσεί ίδιοι για σχετικέ εκπαιδεύσει και πληροφορίε που θα βοηθήσουν την ομάδα σα να αναπτυχθεί και εκείνη. Δηλαδή, δημιουργήστε μία λίστα με προτινόμενα βιβλία, με εκπαιδεύσει ή βίντεο, ή αν, παρακολουθείτε, αν έχετε παρακολουθήσει μία καλή εκπαίδευση, σαν αυτή που κάνουμε τώρα α πούμε, ωραία, μπείτε στο facebook μετά. Και ταγκάρετε αε, κάτω από το βίντεο άτομα τη ομάδα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε να δουν αυτή την εκπαίδευση. ή αν διαβάσετε ένα καλό βιβλίο, προτείνετε το στην ομάδα σα. Θα αντλείτε συνεχώ την έμπνευσή σα από αυτού που έχουν πετύχει περισσότερα από εσά, αν απλά εκμεταλλεύεστε, αξιοποιείτε αυτέ τι πηγέ πληροφοριών και εκπαίδευση. Το πόσο ενημερωμένοι θα είστε ω ηγέτε θα εξαρτηθεί από τα βιβλία που διαβάζετε, τι ομιλίε που ακούτε, τα συνέδρια, τα σεμινάρια που παρακολουθείτε και από τους ανθρώπους που κάνετε παρέα. Υπάρχει η γνωστή έκφραση που λέει ότι είστε ο μέσος όρος των πέντε πιο κοντινούς ανθρώπων. Ωραία! Δηλαδή, αν, αν κάνετε παρέα με πέντε επιτυχημένους, θα είστε ο έκτος. Ομοίως, αν κάνετε παρέα με πέντε άτομα που δεν είναι πετυχημένοι, θα είστε ο έκτος. Ωραία!